السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم بسايكواتكو بالدريجه وكل مره كنحاول نجيب شي حاجه اللي كنكونو محتاجين نسمعوها ولا كنكونوا كنعانيو منها ونحاولو نلقاو ليها شي حلول ولا نعرفوها شنو هي بعد اذا المشكل ديال اليوم ولا الاضطراب اليوم اللي غادي نحاول نهضر فيه هو اضطرابات النوم اللي الاغلبيه ديالنا كنعانيو منه ولا كنلقاو فيه مشاكل بزاف كي قلت الاغلبيه عن ابحاث وعن مناقشات كثيره راه بزاف ديال الناس كبار ولا صغار كان يعني من هذه المشكلة هذا. إذن. شنو هي اضطرابات النوم وعلاش كتجي وشنو هما الاسباب ديالها وكيفاش وعلاش ومنين هادو كاملين هاد الاسئله غادي نحاول نجاوب عليهم في هذا الفيديو هذا خليك معايا كيعجبك هاد المحتوى هذا ما تنساش تدعمو تفرج للفيديو كامل خليتي لايك باش تزيد اليوتيوب تزيد طلعو عند ناس اخرين والرساله ديالنا توصل بزاف ديال الناس اذا على الله بسم الله معكم امين اضطرابات النوم هي واحد المشاكل الطبيه اللي منتشره بزاف والناس اللي كيكونوا كي كيعانيو من الارق كيفيقوا من النعاس ما وغير نشيطين و الشيء اللي كيكون كيأثر على الأداء اليومي ديالو فقلت الناس راه ماشي على مستويات الطاقة والمزاج ديال ولكن كتكون على الصحة بشكل عام فكل شخص كي كنعرفوا كاملين كي يحتاج واحد الزوي ديال النوم الناس الكبار كيكونوا كيحتاجوا ما بين 7 حتى ل 9 ديال السوايع ديال النوم الدراري الصغار تيكونوا كيحتاجوا على الاقل 13 14 16 ساعه المهم بزاف انا ما غاديش نحاول نهضر على الدراري الصغار غنحاول نتطرق مع البالغين كي قلت لكم الاغلبيه ديال البالغين هما اللي كيكون عندهم هذا المشكل و في بعض الفترات معينه اذا اضطرابات النوم هو اي مشكل كنلقاوه فاش كنبغيوا ندخلو في النوم ولا كنلقاوه وسط النوم ولا فاش كنبغيوا نخرجوا ندخل الناس وما كان قدرش يعني كان راسي على المخدة وما كيبغيش يجيني النعاس فوسط النعاس يعني فاش كنكون نعاس في قبل الفيقة بالليل كننوض هذه هي نقطة والنقطة الثالثة هي فاش كنبغي نفيق الصباح كنلقى مشاكل كنكون معمر الساعة باغي نوض مع السبعة كنقول نزيد غير هذه القسمة اه نزيد غير الثلث اه ساعة كتستقفيتي الوقت ولا كتكون كتنوض قبل الوقت ديالك بساعة ولا بساعتين اذا هادو را اضطرابات اذا غادي نحاول ما امكن نبسط الامور وحدة بوحده ونفهموهم شنو هما. الاولى هي فاش كتبغي تدخل تنعس، يعني كتحط راسك في المخده وكتبغي تنعس وتيقول لك الناس اذا نعستي اجي نعسوا كاملين. فالمشكل اللي كنكونوا كنديرو حنايا وهو اولا الشوضح توضح الصوره عند الناس اللي كتسمعني، راه المشكل ديال النوم راه حنا اللي كنسببوه لنا راسنا. كيفاش السي امين؟ انت فاش كتكون باغي تنعس؟ من الطبيعي الحاجه النورمال زعما من الطبيعي تكون عندك واحد الوقيت فين كتنعس فيه وفين كتفيق فيه باش الساعه البيولوجيه ديالك تي كتكون منتظمه و كيكون عندها واحد سيستم كتبقى غاده عليه مثلا كتكونا سيدي كتنعس مع 10 ديال الليل كتفيق مع 6 ديال الصباح وكتي محافظ على هذا الروتين ديال النوم فراا كنظن بانك راه ما غاديش تعاني من حتى شي مشكل في النوم فاذا كنتي كتجاوز ذاك الوقت اللي كتنعس فيه ولا كتنعس قبل منه ولا من بعد منه بواحد الساعات كثيرة فراا غالبا غادي تعاني من مشاكل في النوم اذا شنو هما الاسباب اللي كيديرو لنا هذا الشيء هذا الاسباب اللي كؤديو لهذا الاضطراب هذا هما العادات ديال ومسلوكات ديالنا اللي كنديروا قبل, قبل ما نمشيو للنوم كيفاش زعما قبل ما تمشي تنعس كتكون يا اما حق حداك المزيكا ولا على حداك التلفازه ولا حداك الصداع ولا حداك شي غوات ولا شي حاجه المهم هادو كيكونوا كيختلفوا من شخص لاخر كاين واحد النوع ديال الناس راه يحط راسه على المخده وتكون حداه عرس ناير والله تينات وكاين واحد الناس راه الا كان حداه غير شويه ديال الصداع ما يقدرش ينام كيت لكم هذه راه كتختلف من شخص لشخص اذا فكل شخص كيكون كيعاني من هاد المشكل يحاول ما امكن ديتكتي شنو هما دوك الاسباب اللي ما كتخليهش يدخل ليه النعاس بحال اش زعما انا نقول لك كنبغي نحط راسي الناس كنبقى وخد دماغي بزاف كيغدير انت كتفكر بزاف كيغدير تخلي دماغ كينعس كيفاش غادي تخلي الدماغ ديالك ولا تواهمو باش يدخل في داك الحاله ديال السبات وانت هي كتفكر بزاف ولا كتلقى عندك الضوء ماشي حتى هو هذاك ولا الحراره ديال الغرفه كتكون ما معتدلاش كتكون يا اما سخونه بزاف يا اما بارده بزاف وحاليا كتلقى شي وحدين شنو كيدير المزيكا في ودنو باش كينعس ولا كيدير شي فيلم ولا كيدير شي شي طريقه اللي غير صحيه في الا فكرتي غير واحد الشيء شويه ديال المنطق واش انت باغي تنعس ولا باغي الموسيقى ولا باغي تفرج ولا باغي تنعس فهنا فكنكونو كنزيدو كنضررو الجسم ديالنا بلا ما نحسو ياه كتكون هاد الطريقه فعاله دير هذا تلق القران في ودنيك باش تنعس ولا دير مزيكا باش تنعس ولكن مع الوقت راه كتكون غير صحيه وكيكون عندها واحد الاضرار جانبيه اللي كتكون على المدى الطويل وواحد النقطه اخرى القهوه كحله الناس اللي كتكون كتشرب القهوه كحله بالعشيه عندك من 6 ديال العشيه حتى 12 ديال الليل راه القهوه كتكون ما مزيانهش اولا الكافيين باش يتخلص منه الجسم كيحتاج 6 ديال السوائط اذا الا كنتي كتشرب قهوه حليب الليل كون هاني بانك راك ما غاديش تنعس الليمون حتى هو كيطير الناس هذا واحد العوامل اللي ما غاديش يخليوك تنعس اذا الا عرفناهم شنو هم وحاولنا نرجلهم على حساب الكاراكتر ديالنا انا, أنا لكم قبل راه اللي غينعس واخا يكون حداه الدوخ واخا يكون حداه الصداع واخا اي حاجه غادي يهديه الناس كاين واحد الناس راه ما غاديش يقدروا فاذا عرفتيهم وحاولتي تعالج داك المشكل فرا كنواعدك بانك غادي تدخل تنعس وغادي تحط راسك وغادي للنقطه الثانيه في النوم في النوم شنو كيوقع لينا كتكون ناعس بحركة ناس واحد الساعة ولا ساعتين وكتربك الفيقا وكتنو كتقول أه. ماليا شنو وقع ليا انا غادي نحاول نقول لكم واحد الحوايج اللي يقدروا يكونوا كيوقعوا لك ولا ما كيوقعولكش المهم هادو هما الاشكاليات اللي كيكونوا مطروحي اولا الا كليتي شي ماكله قاصحه بزاف راه كي كنعرفو كاملين العشيه تيقول لك ديما نتعشى واحد العشاء خفيف يعني كولي شي حاجه خفيفه فراه الا كليتي شي حاجه ثقيله فراه المعده ديالك ضروري غادي تبقى تضرك غادي تبغي تنوض للطواليت غادي تبغي تشرب الماء بزاف فراه نورمال دماغك غادي يفيقك غادي يقول فلان راني يعني بغيت نشرب فلان راني يعني بغيت ندخل الطواليت اذا كنظن هذه النقطه غادي مفهومه اولا كضرنا الثقه ديال كنلقى راسنا مخشبين كتلقى يدك مقطع فيها الدم ولا كتلقى رجلك مقطع فيها الدم كتقول اشنو هادشي انا كيفاش ضرباتني الفيق فهنا كيكونوا غير الحوايج اللي لابس نتايا مزيرين عليك واللي كيكونوا حوايج بزاف فإلى تقلبتي هكا ولا هكا كيتقطع الدم على شي بلاصه فرا الدم مكيكونش عندو عنده شي حل من غير ينبات باش تنوض لا لقيتي لزتي واحد الوقيته والدم مقطوع لك على ديك البلاصه قدرت تكون عندها واحد العواقب خايب وكاينين أسباب أخرين اللي معروفين بزاف بحال الضغط العصابي داكشي ولا شي حاجه فكر فيها، ما غاديش تخليك تدخل تنعس وغادي تخليك تبدا تنوض بالليل، وأسباب اسباب اخرين بحال قلتي مريض، شي مشاكل في العظام ديالك، التهابات، سرطان، ثقه، المهم بزاف ديال الاسباب كي غادي لكم من بعد، راه إذا كنتي مريض فلو فون ديالك، فراه حتى برا غادي تمرض وما غاديش تستمتع بالنوم ديالك. النقطة الثالثة هي فاش كنبغيو نخرجوا من, من النوم، فاش كنبغيو نخرجوا من, من النوم ديالنا، كين واحد الناس كيلقاو صعوبات، كاين اللي ما كيقدرش يفيق، كاين اللي ك ما كاتقدرش تفيق غالبا المشكل كيكون ديالك انت يا اما كي قلت لكم قبل يا ناعس معطل سهرتي على شي حاجه هي اللي ما مخل... خلاتكش تحافظ على ذاك الروتين ديال الساعه البيولوجيه ديالك ما خلاتكش تحافظ على ذاك 8 السوايع ديال الراحه وكاينين واحد الناس راه يقدر ينعس غير 4 السوايع ولا 3 السوايع وينوض مرتاح كي قلت لكم ونعاود نقول لكم راها كتختلف من شخص لشخص ولكن الوقت الطبيعي هو ما بين ما بين سبعه حتى ل 9 ديال السوايع فلي غايقول لك راني كنعس غير غي ساعتين ولا 3 السوايع وكنوض مرتاح وهذا غادي يكون كيمض مرتاح وهذا واحد في واحد الوقيته ولكن غادي توصل واحد الوقيته غادي يكون عنده واحد العواقب اللي ما مزياناش كي كنعرفوا كاملين ربي راه خلق الليل والنهار الليل خلقه ربي للراحه والنهار خلقه ربي باش نخدموا فيه دونك الامور راه واضحه المشكل الثاني هو الناس اللي كتفيق قبل الوقت الناس اللي كتفيق قبل الوقت كيكونوا اغلبيه هادو اضطرابات في الجهاز العصبي كيكونوا الناس تقدر تكون مريض عندك شي مرض عضوي شي مرض عندك الداخل مريض بالكلاوي كبده مهم شي حاجه اللي كتكون داخل ديال الانسان شنو كيخصك دير ديك الساعه؟ كيخصك تمشي تمشي تشوف شي طبيب وتستشر شي طبيب تشوف واش صحتك لداخل مزيانه هي هذيك ما فيك حتى شي علل، لحقاش راه راه الاضطرابات ديال النوم راه كتختارك ما بين جوج ديال الحوايج كاينه الاوليه وكاينه الثانويه، الاوليه ما كيكونوش عندها اسباب، تقدر الجواب ديالي ما غاديش يقنعكم كيفاش ما عندهاش اسباب؟ يعني كي قلت لكم قبل انت كتفكر بزاف وحداخر حداها الصداع، الدور ديال التليفون، التلفازه، اي حاجة. حاجه كتدير واحد الطاجره راه كتكون ما كتخليش ناس دونك هادو ما عندهمش اسباب يعني راه تقدر تحيدهم وتولي نورمال اما كي ذكرت لكم هي امراض يا اما كتلقى بنادم عنده مشاكل في الجهاز التنفسي ولا اي مرض عضوي فهادو كيخصهم ضروري يلتاجو للطبيب حيت الطبيب هو اللي غيقدر يساعدك باش تعالج ذاك المشكل اللي عندك لداخل عاد تشوف ذاك المشكل ديال الناس شنو اذا هادو واحد شويه ديال المعلومات قليالين اللي, اللي حاول نشارك معكم والخصوم بزاف بزاف غير باش نشرحوا للناس ما تنساوش تخلينا شي لايك وشي كومنت زوين وشكرا لكم وتحياتي نتسناكم في شي حاجه اخرى ان شاء الله